Каждая фотография пропитана какой-то, настолько своей атмосферой интересной. Мне очень нравится, несмотря, особенно я люблю портретные снимки, когда есть эмоция. И вот тут даже мы обратили внимание, что даже второй план на фотографии есть каждый, каждый. Это очень четко, когда автор может собрать именно эмоцию с каждого человека, с каждого человека, которого он запечатлел для истории. Мне очень нравится. Надія Сербул прийшла на виставку підтримати друзів-фотографів, адже вони залишалися у Миколаєві під час активної фази бойових дій. Говорить, радіє тому, що мистецькі заходи знову відбуваються у місті. Та крута. як катережись, мені це просто необхідно. Це моя життя. От, і тому вже... задишалася свої роботи представила місцева фотографиня Ольга Волкова. Професійно знімає жінка 6 років. Говорить, хобі переросло в мистецтво. Робить постановочні знімки. «Длядна фотосесія, як один з напрямів моєї роботи, він такий один із основних. Тобто я робила проєкти з багатьма національностями. Був великий проєкт, Миколаївщина багатонаціональна. І також окремі проєкти української культури рідної. Ну і взагалі, тобто я завжди кажу, що будь-який національний костюм, він кращий за будь-яку дизайнерську одяг за будь-який одяг, так? І тому я завжди люблю і, ну, саме такий жанр. Відкриття виставки стало можливим завдяки захисникам України, говорить фотограф Ігор Єрмалаєв. Учасники намагались підібрати для експозиції роботи, що несуть радість, надію та впевненість у перемозі України, додає чоловік. Я підібрав три роботи. Одна портрет непревзойденной Алены Бабиренко суворовым потому что ну, человек такая, в общем, всегда улыбается, всегда приятная, всегда жизнерадостная. Человек-улыбка, как говорит. И мне удалось на концерте снять такой интересный портрет. А вторая работа и третья, они посвящены творчеству Николаевского академического украинского театра. В експозиції представлено 47 світлин 18 авторів. Південний альбом 2023 виставка художньої фотографії. Відбувається в 11 у приміщенні Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Місію, яку ми і філософію, яку ми закладаємо, незважаючи на те, що йдуть бойові дії, незважаючи на ті труднощі, ми маємо думати про перспективу, ми маємо витримати освітянський стрій. Ми маємо витримати культурологічний стрій і продемонструвати усьому світові, що ми не зламні, що наші фотохудожники фіксують ті прекрасні миттєвості, які вже не повернеш. Експозицію відвідати можуть всі охочі до 23 березня. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.